මේ ස්ටිල් ලයිෆ් පාඩ් මේ අවසාන කොටස. අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා කලින් දවසේ ඉවර කරපු තැනින් පටන් ගමු. කලින් වීඩියෝ එක උඩ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැනටමත් Art Life video channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට අපි video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අද මග් එකෙන් පටන් ගමු. fine detailing එක කියන්නේ reflection light එක sharp dark areas වගේ දැන් නඳින්න synthetic soft brush එකක් භාවිතා කරනවා. dark area සඳහිද්දී තනිකරම black color එක පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවට opposite colors දෙකක් එකතු කරලා අදාළ dark color හදාගත්තා. උදාහරණයක් විදියට woman dark color එකක් හදාගන්න ඕන නම් burnt amber color එකට persian blue color හදාගන්න ඕන. එතකොට දුඹුරු පාටට හොරෝ ඩාර්ක් කලර් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. cool and darker කලර් එකක් ඕන නම් burnt umber වෙනුවට persian blue වැඩියෙන් දාගන්න පුළුවන්. වර්ණ සම්බන්ධව ඊතිරි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. තකොට අපිට டிகා පුළුල්ව ඒ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. Kettle එකේ ඉදිරිපස කොටස අඳින්දී ෆෝම් එක වෙනස් වුණා. ඒ නිසා දැනට අඳින එක කරලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක ඉදිරියේදී කෙටල් එකේ ඉදිරිපස කොටසේ ෆෝම් එක નિවරදි කරන විදිය බලන්න පුළුවන්. සඳින්නත් තනි කරම white color එකම පාවිච්චි කරන්න නැහැ ඒ වෙනුවට color strength එක ගොඩක් අඩු කරපු color එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කොまકો object එකකට light එකක් වැටුනම ඒ object එකේ dark area එකක් create වෙන එක සාමාන්‍යයි හැබැයි ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකට වැටෙන ලයිට් එක අනුව ෂේඩ්ස් වල නැත්නම් ඩාර්ක් ඒเรียස් වල කලර් ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක අපි මේ විදියට පැහැදිලි කරගමු. ඔයා හිතන්න මෙතන තියෙන mug එකට warm light එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ පා පාටට වගේ හුරු ලයිට් එකක් එහෙනම් ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ෂේඩ්ස් නැත්නම් ඩාර්ක් ඒරියාස් කරන්න ඕන cool and darker color කියන්නේ නිල් පාටට වගේ හුරු ඩාර්ක් කලර්ස් මම මෙතනදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කලර් කරගන්නවා මම ඔබ්ජෙක්ට්ස් තියෙන මේ ටේබල් ටොප් එක කලර් කරනවා ඒත් එක්කම මම ටේබල් ටොප් එකේ පර්ස්පෙක්ටිව් හදා ගන්නවා table top එකේ දුරතැන් වලට අඩු colors පාවිච්චි කරන ගමන් ළඟතෙන් strong color value වලින් -val color කරනවා में तन दी ओब्जेक्टे के वेरादूनु फोर्म में कहा दान्न ट्राई करनवा एद माठ पास्से पहदीली हुना फोर्म में के वेरादीला दियन्ने इसकेच्च चेण माई कियाला देन्मामा केटलले के हैंडलले के सामबांदुएन दना दिनवा में का माम इसकेच जगटा दूलाद करें नहें आलाटा में सम्बांदों मुनों हरे ग्याठलू आकती है नमनाम कमेंट सेक्षेन ने के कमेंटे काक दान। मेतना फोर्म में कहा दान्न माट में खोटसा सम्पूर्नें में विनास करान्न सिद्ध हुना। ලට හරියට ෆෝම් එක හදාගන්න විදිය බලන්න පුළුවන්. මට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කොටස පේන්ට් වහලා ආයෙත් මුල ඉඳන් හදන්න වුණා. ඔොයාට තේරෙනව ඇති ඉස්කෙච්ච එක කොච්චර බැද අද්ද කියලා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයා දරන අදහස් සහ වැඩිපුර තොරතුරු පල්ලෙහා කමෙන්ට් સેක්ෂන් එකේ කතා කරමු. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනව නම්, ඔයාටත් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම්, වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. Art Life channel එක subscribe කරලා notification bell එකත් click කරොත්, ඔයාට අපේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. අමතක නොකර Facebook එකේ Art Life page එකට like කරලා තියන්න. Instagram එකේ අපිය follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. පහල description box එකේ අපේ contact details තියෙනවා ඒවත් බලන්න. Painting එකේ වැඩ ඉවරයි අලුත් video බොහොම ස්තුතියි සුබ